الخبر خبرها كل يوم اخرج بعد شغل اخرج طلب الله على نفسك دور شغل انا مش شاغل خدكم دائما بالدنيا مغفلاه هذا الموضوعكم بس